وہ جنادر کھیڈن لگے گیم کی سلیکٹ کرتے ہیں جن جیسم لائبا جناب ساڈا گیم ہوگی ہوا نے چھوٹے بھائی نے گیا وا پرچی بڑو <coughs> تے جی کے کیا لکھا ہوا ہے کوشش کرتے پتہ نہیں کچھ لکھا یہ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے سینے ماشاء اللہ یہ گرل برگر آ گیا جناب نے گرل برگر لیا کے بھی دینا سامنے अब जो है ना बर्गर देंगे खाएंगे खाएंगे फिर उसकी वीडियो जब आ खाएंगे, वीडियो भी भी जब करेंगे उसे। बहुत मेहनबानी शुक्रिया हाफिजी जो है जितने खवाने लगे جناب دیکھتے ہیں <o> ماشاءاللہ بہت یمی لگ رہا ہے یہ تو بہت رہا ہے بسم اللہ رحمٰن الحمد جو نیر نعمان سکی کو دیجیے اجازت ملتے ہیں ان شاء ایک نئے وہ لوگ کے ساتھ اللہ